Vážení přátelé, tak jak velí zákony nouzového stavu, přišel jsem v roušce, kterou však v tomto krásném sterilním prostředí odhazují v dál, abyste mě lépe slyšeli a lépe mi rozuměli. Když jsem včera dostal od Akademického centra studentských aktivit nabídku promluvit, k obyvatelům, domovů důchodců a podobných zařízení. Razem se věděl, že je to výzva, kterou nelze odmítnout. Dovedu vnímat a rozumět tomu, co prožívá člověk, který žije v uzavřeném prostoru, má sníženou možnost komunikace se svým okolím, a dolehají k němu obvykle pouze znepokojující zprávy. V takové chvíli je slovo potěšení a útěchy tím nejcennějším lékem, jaký může přijít. Na druhé straně jsem si samozřejmě uvědomil, že pro každého i pro mne je bezpečnější zůstat, kde si hluboko, jak se říká lidově, zalezli v noře. Ale tuto myšlenku přezářila ta, která je mimo jiné i v Evangeliu. Kdo by chtěl zachovat svůj život, ten ho ztratí. Jsou takové chvíle, kdy člověk nemůže odmítnout pomoc a jsou chvíle, ve kterých cítí, že právě to je to lidství, které v nás je vloženo, které má a musí pomocí a slovem realizovat. Jde tedy o to nalézt slova, která by těm, kteří prožívají právě tento čas uzavření a strachu, slova, která by jim pomohla. Strach je hrozná věc. Je dávno známo, že člověk mnohdy mnohem víc trpí strachem ze něčeho, než tím, čeho se bojí, Samotným, než jaké nebezpečí představuje ta sama věc, které se bojí. Strach člověka ochromuje. Strach je mocným původcem stresu, který navíc člověka ještě oslabuje. A to je v době právě takto nebezpečné jistě ještě další riziko. Takže jak pomoci člověku od strachu? To není naprosto nová otázka, která by se objevila až teď. Už dávno v antice byly námi útěšné spisy, říkalo se jim consolaciones, které právě měly toto poslání. Zbavit člověka úzkosti, strachu, ukázat mu jiný možný pohled na věci, vnést do jeho duše klid, vnést do jeho duše naději a posílit ho tak, aby i on dokázal tomu nebezpečí, které je kolem něj, vzdorovat. Jenomže, vážení přátelé, tento žánr, tato útěcha, to celkem zmizelo z toho našeho komunikačního provozu a Člověk se dnes spíše učil a učí, jak argumentovat, jak prosadit svůj názor, ale to, jak přinést člověku klid do duše, jak člověka povzbudit, posílit, to musíme hledat spíše ve starší literatuře a ve starších knihách. Samozřejmě, když člověk přijde k tomu, že je před něj postaven tento úkol, tak první, co udělá, je vzpomene si, zda sám něco takového zažil, co jemu samotnému pomohlo. A to je, myslím, právě také ta dobrá cesta, aby člověk našel způsob, kterému může sám věřit a který také s dobrým svědomím může těm druhým jako cestu ven z toho strachu, doporučit a k ní je přivést. A tu vážení přátelé přede mnou, když jsem se podíval tímto směrem, leželo několik takových zajímavých zdrojů poučení o tom, jak člověka posílit, jak člověku pomoci, jak ho potěšit. A právě asi ten nejsilnější leží kdesi ve vzpomínkách na to, co jsem prožíval v dětství na Vysočině. Ono totiž asi jde o to, že ta útěcha a posila člověka v takovéto situaci má dvě podoby. Jednak je to jakási prevence, která člověka připravuje, na podobné situace, a potom je to pochopitelně pomoc v té akutní nouzi, ve které právě teď se třeba nalézáme. A tak tedy, když se v těch vzpomínkách obrátím tam, kam si zpět, tak se mě zcela jasně vybaví, jak probíhala taková protistrachová a protistresová imunifikace kterou jsme vlastně prožívali mimo děčně nevědomky, a to v takových zdánlivě všedních a bezvýznamných chvílích, které měly podobu sezení na lavičce. Ano, to sezení na lavičce, které kdysi v době, kdy nebyla televize, v době, kdy rozhlas byl ještě přece jenom čímsi, co člověka nezaměstnávalo na e, celý jeho čas. E, to sezení na lavičce bylo důležitým fenoménem psychologickým i sociologickým. A několik těch rysů právě tohoto zajímavého děje, této zajímavé formy, bych vám rád zde představil. E, ta lavička totiž to není jenom tak. Právě když jsem mluvil, když jsem měl někdy nějaké programy pro domoví důchodců, třeba si jasně vzpomíná v Pelhřimově, tak tam byly lavičky. Lavička byla před tím vchodem, lavička byla v parku. A ta lavička to je tedy právě ten důležitý fenomén, který zde hraje zásadní roli. Totiž v té lavičce, já tady sedím také na něčem, co je jakoby lavička. V té lavičce ti lidé sedí nikoli v proti sobě, ale vedle sebe. A nedívají se na sebe ani tak přímo, tu a tam samozřejmě otočí tu hlavu, vlevo nebo vpravo, ale většinou hledí v takovém mírném záklonu do nebe. To, co člověk na té lavičce říká, to vlastně neříká jenom těm lidem kolem sebe, ale skoro jakoby oslovuje to něco, co je mimo člověka a ti, kteří sedí vedle něj, to poslouchají. To je důležitá okolnost, když sedíte na lovičce a hledíte před sebe a nad sebe, tak si člověk uvědomuje, že to, co říká jeden a co říká druhý, má klást vedle sebe, ne proti sobě. Sedíte-li na lavičce a díváte-li se na nebe, těžko můžete někomu něco vmést do tváře, poněvadž vy něco říkáte a on to poslouchá. A teď on si uvědomuje, ten, který sedí vedle vás, že vidí všechno o pár centimetrů nebo o metr z jiného úhlu než vy, takže on vidí svět jinak. A ty vaše pohledy na svět, byť se nemusí zhodovat, nejsou v rozporu, nejsou v takovém napětí, jako když sedíte proti sobě. A právě tam ti lidé vyprávěli věci, které nás, tehdy ty kluky, kteří jsme tam postávali nebo běhali kolem, poznamenali na celý život. Bylo to vyprávění o životě. A bylo to vyprávění, které právě teď bych rád připomenul, ten důležitý moment, bylo to vyprávění našich dědů, kteří ve svém životě narodili se obvykle v druhé polovině 19. století a v jejich životě prožili dvě světové války, epidemii španělské chřipky, všechny možné krize a pohromy. A oni vzpomínali na to, že ta předchozí generace, kterou oni slyšeli takto na lavičce vyprávět, to měla prý ještě těžší. Ano, tam si člověk, když vstupoval do života, uvědomil, do čeho jde. Že život to není procházka tím pověstným růžovým parkem, ale že to je dobrodružství. Ale nebylo to jenom líčení těch pohrom, které je potkali. Nebylo to jenom líčení těch zážitků z bojišť první světové války, zážitků ze všech možných krizí a pohrom, které toho člověka potkali, ale byl tam vždycky namíchán ten veliký díl naděje, poněvadž ten člověk to říkal jako záležitost, která je vyřízená, která je už dávno tou usměvnou minulostí, jak říká také je jedna útěcha, trosečníkům, latinský forzan Edhek, Olím, olim se juvabit. Jednou i na to, to bude krásné vzpomínat. Takže byly to zajímavé zážitky. Byly to zážitky, kde šlo o život. Byly to zážitky, při kterých mohla naskakovat husí kůže, ale které měly dobrý konec a které s sebou nesly nějaké poučení, nějaké poselství. Vážení přátelé, tyto příběhy, ty se mě vždycky vybavovaly ve chvíli nějaké nouze, krize, nějakého těžkého zápasu a viděl jsem, že to patří k věci. Ano, člověk v životě nejde do předem upravených prostor, vystlaných koberci a pohovkami. Ale ta naše smlouva je spíše smlouvou s bitvou, než s vítězstvím, které by bylo jednoduché a snadné. A tak tedy právě tyto zážitky ukázali člověku, co je to být na světě, co je to být účasten tohoto úžasného projektu, kterým je člověk na zemi. A když jsme opouštěli školu, tak už jsme toto měli nějak v sobě. Ale potom k tomu přispívalo i to, co člověk mohl číst z těch zdrojů, které byly ještě starší. A vzpomínám si, jak velice poutavě dokázali i ti pamětníci vyprávět o těch minulých časech z vyprávění svých předků ale jak krásné je sáhnout i po nějaké kronice. A tu bych vám doporučil kroniku Františka Vaváka, richtáře Milčického, který psal tu svoji kroniku na konci 18. a začátku 19. století. A tam člověk zjistil, jaký byl život v té době. Byly to tehdy napoleonské války které samozřejmě nezasáhly všechny kraje se stejnou silou, ale promítly se zdražením, promítly se všelijakými dalšími pohromami, které ti lidé prožívali a o kterých mluví právě ten pamětník, který to prožíval. Který to prožíval navíc jako rychtář, zodpovědný za svou obec, který mnohdy musel třeba podle rozkazu vrchnosti, vybrat deset chasníků, kteří budou odvedeni na vojnu. A samozřejmě věděl, že jejich budoucnost i život je na vahách a teď koho vybrat. Byly tam zprávy o tom, kolik ten rok třeba skončilo hospodářů nešťastně tak, že utrpěl nějaký smrtelný úraz a bylo tehdy celkem běžné a richtář předtím stále varoval. Obtočit si opratě kolem ruky. To nebezpečí nám už nehrozí, ale přesto to připomenu. Když si člověk obtočí opratě, kterou ovládá koně kolem ruky a ten kůň se splaší, tak ho usmíká. A každý rok se něco takového stalo. Vážení přátelé, člověk se narodil do světa, který je nebezpečný. To je samozřejmě ta jedna stránka té naší existence. Ta je vyvážena tou druhou, tou útěšnou a nadějnou. Ale nejprve si člověk musí uvědomit tu první poněvadž jinak ani nebude rozumět tomu, proč mu někdo líčí to další. Řekl bych, že všechna literatura, která leží v základech lidské civilizace, připomíná člověku něco z toho, co nám říkali ti pantátové na té lavičce. Říká se tomu kondicio humana. To jsou podmínky lidské existence. Člověče, jsi zranitelný, jsi ohrožen na všech stranách, tvůj život je křehký a, jak se říkalo, je to jak ta pára nad hrncem, je to jako něco, jako ta hrachovina a toho si buď vědom. To není strašení, ono to strašení to vypadá jako strašení, když nepřijde to druhé slovo útěchy. I v Biblii to máte. Nejprve vás asi trochu vyplaším. Nejprve vás trochu viděsím, Nejprve vás trochu postraším. Ale to není cíl toho, oč tady jde. A myslím, že právě naše generace tady na to trochu zapomněla. Člověk nabyl přesvědčení, že je vládcem přírody, že ovládá přírodní síly a že jeho věda i technika ho dokáží spolehlivě uchránit před všemi těmi riziky, která kdysi těm minulým generacím hrozila. Jenomže Člověk, který se takto stane neohrozitelným ve svých představách, ten člověk se stane bezohledným, A už dávné antice věděli, co je to pokora. Pokora, která vede člověka k tomu, aby myslel na druhé. Pokora, která člověka přivádí k tomu, aby neviděl svět jenom svýma očima a očima svých zájemů. Ta se rodí z vědomí ohroženosti, z vědomí křehkosti života. A tak my jsme dostali vlastně jakési úžasné očkování. A vzpomínám vždycky, když jsme šli do školy, tak jsme se zastavili a u jedné chaloupky tam v té vesničce se dával na zápraží pantáta a ten nám. Krátce, my jsme spěchali samozřejmě, abychom ještě stihli napsat úkoly před začátkem vyučování, ale ten nám stačil říci nějaký zážitek a my jsme si vždycky už říkali, teď si poslechneme, jak forikovali. Ano, byly to zážitky z fronty, forikovat to bylo útočit že? a v jazyce těch vysloužilých vojáků. A myslím, že i to bylo krásné, že člověk šel do té školy, měl sice v hlavě, kolik těch úkolů a co ho čeká, ale měl zároveň takové srovnání, tam ten člověk se v dělostřelecké palbě hnal proti nepřátelským pozicím, co je to proti tomu. Ano, vážení přátelé, Člověk se musí podívat na život očima, kterýma bude vidět reálně svou situaci. A pak přijde ta druhá fáze, ta fáze té útěchy. A ještě jedna taková vzpomínka. Jednou jsem mluvil s jedním pantátou, myslím, že to bylo v Nikolčicích, a ten mě vyprávěl dějiny jejich gruntu. Byly to pohnuté dějiny, poněvadž asi si také psali nějakou kroniku. Takže tam byla spousta takových smutných kapitol, co kdy, jaký mor je postihl, co kdy vyhořelo a co kdy je postihlo. A on ten pantáta, podobně jako ten František Vavák, všechny ty pohromy provázel takovým úsměvným dodatkem. A ten úsměvný dodatek tam zněl my jsme to všechno brali tak, jak to přicházelo. Vážení přáteli, to je úžasná formule. To je úžasná formule, která je právě klíčem k tomu lepšímu uchopení života, ve kterém člověk je schopen překonat i ten strach. Takže Člověk si má nejprve uvědomit, co je na tom světě. Mnohá rizika, která hrozila lidem kdysi dávno, se nám samozřejmě podařilo odstranit. Ale jak říká také jeden pohádkový motiv, ono to není tak jednoduché. Jistě znáte pohádku a pohádkový motiv o raku a jeho třech hlavách. To je velice důležitý motiv, který člověk také zapomněl. Jistě si vzpomínáte z pohádky o princi Bajajový, jak to tam je, že totiž, když ten bohatýr tu jednu hlavu usekne, tak tomu drakovi tři nové svěží narostou. A ten zápas tedy je ještě složitější, poněvadž před sebou má draka Teď už nikoli vtedy se třemi, ale v podstatě s pěti hlavami a tak dále. Vážení přátelé, to je něco, na co také člověk zapomněl. Že ono to není jenom tak jednoduché a na jedné straně jsme spoustu rizik z lidského života odsunuli, ale co si důležitého jsme zapomenuli, a ona nám tam, mezitím, nová rizika narostla. G. B. Show, slavný spisovatel, to říká ještě drastičtěji. On říká, věda a technika nedovede vyřešit jediný problém, aniž by to řešení deset nových problémů nepřineslo. No a řekl bych, že právě to je to, co všechno by člověk nejprve měl svou myslí přehlédnout a zhromáždit, aby si reálně uvědomil svoji situaci a potom vděčně vztáhne ruku po pomoci, kterou mu zároveň nabízeli nejen ti pamětníci, ale všechny i ty základy lidské kultury, ve všech těch mýtických a náboženských látkách, které moderní člověk odsunul jako pověry a iracionální předsudky, ale které asi měly právě svůj význam. A tak, vážení přátelé, ten princ Bajaja nad tím drakem nakonec vítězil. I když to vypadá děsivě, poněvadž místo jedné useknuté hravi, hlavy mu narostou tři. Ale my si můžeme připomenout, že zvítězil díky tomu, že měl od svoje milé nějakou vodu, živou vodu nebo něco takového a to použil. A nám chybí ta živá voda, živá voda naděje, Živá voda vědomí, že v tom zápase na tomto světě nejsme sami. A to je pak to, co člověku dokáže do jeho žití, do jeho zápasu i do jeho strachu přinést světlo, ve kterém najde i řešení a Boh dá i nad tím, co ho ohrožuje, s pomocí něčeho, někoho zvítězí. A myslím, že kdybych mluvil dál, tak už to bude zbytečné, poněvadž člověk má jenom určitou kapacitu a myslím, že vy sami máte spoustu právě této látky a těchto vzpomínek ve své mysli. Takže můžete aktivovat to vaše rozpomenutí, když jste se s něčím takovým setkali. Poněvadž zde se nejde o to, že bych vám říkal něco nového, jenom bych chtěl připomínat věci, které jsou dávno známe. A to je to, oč tu vlastně běží. Takže to evangelíní nebojte se. To se má vznášet nad tímto časem, a podaří se nám jistě to rozvést a přiblížit si mnoho těch dalších zdrojů naděje a radosti, které jsou člověku seslány jako pomoc. Takže nebojte se a věřte, že i nad tímto drakem člověk zvítězí, když najde tu živou vodu. Děkuji vám.